Přicházím s něčím, co budete na internetu jen těžko hledat. Vždycky, když si takhle zahrajete, zahrajte si schutí. Chcete si koupit část. kytaru a potřebujete poradit? Nejlepší. Když mají plný pulty a vy nevíte, který si vybrat, anebo A nebo prostě řešíte, jak si s kytarou sednou. Můžeme kdykoliv takhle Natočil jsem opravdu detailní záběry kytarových technik, abyste si už nemuseli říkat, jak to ten člověk pro boha na tu kytaru dělá. Tady vlastně těsně nad kloubkem. Takhle jednoduchý to je. Ukážu vám i, jak to nemá vypadat. Ne takhle. protože zažité chyby se těžko opravují. Poradím vám, jak z kytary vyždímat maximum. Ale především jsem pro vás připravil opravdu hustý trénink trsátkový techniky. To je potom paráda. Ty ruce to totiž potom hrajou úplně sami. Už se na vás těším.